אנחנו כבר עשינו שיעורים על arc sinus ועל arc tangents. כדי להשלים את כל הנושא, עדיף שנעשה, שהוא על arc cos. ממש כמו שער הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות, arc cos זה סוג של אותו תהליך השיבה. אם אנחנו נגיד לכם כי arc, לא, כעת אנחנו עוסקים בקוסינוס. אם יגידו לכם כי arc cos של x זה θ, זאת ההגדרה שוות ערך, כמו להגיד כי הקוסינוס ההופכי של x שווה לתטא. אלה הן פשוט שתי דרכים שונות לכתוב. בדיוק את אותו הדבר. ברגע שאנחנו רואים או ארק של משהו, או פונקציה טריגונומטרית אפוחה באופן כללי, הראש שלנו במיידית מסדר את זה מחדש. המוח שלנו היה באופן מיידי, היה אומר כי אם נחשב את הקוסינוס של איזה זווית תטא, אנחנו נקבל את x או אותה הגדרה שכאן למעלה. כל אחת מהאלת הוביל בסוף לזה. אם נגיד נניח מה הקוסינוס הופכי של x, המוח שלנו יחשוב עבור איזו זווית עלינו לחשב קוסינוס כדי לקבל x. אחרי שסיימנו עם זה ננסה לפתור דוגמה. נניח יש לנו arc, כותבים את זה עם פעמיים, קוף, עלינו לחשב מה זה arc קוסינוס של מינוס חצי. אנחנו נחשוב בראש כי זה יהיה שווה לאיזו, זה יהיה שווה לאיזו זווית תטא, וזאת אותו דבר כמו להגיד כי הקוסינוס של הזווית המסתורית שלנו שווה למינוס חצי. אחרי שסיימנו עם זה, לפחות בראש, קל לנו יותר להבין את זה. נסרטט כאן את מעגל היחידה שלנו, ונראה אם אנחנו יכולים להתקדם מעט. אז זהו, נראה האם אנחנו יכולים לסרטט קצת יותר ישר. אולי בעצם אנחנו יכולים לסרטט, נשים סרגל, ואולי אם נשים כאן סרגל אולי נוכל לסרטט קו ישר, ננסה. זה לא קשה מדי, זה ציר ה שלנו, זה ציר ה שלנו. לא סרטוט הצירים הנקי ביותר שסורטט אבל זה יספק. נסרטט כאן את מעגל היחידה, זה נראה כמו יותר אליפסת יחידה אבל הבנתם את הרעיון. של זווית כפי שמוגדר על מעגל יחידה. מוגדר כערך ציר ה-x על גבי מעגל היחידה. אז אם יש לנו איזה זווית, ה-x יהיה שווה ל-1. אז יש לנו כאן מינוס חצי. הזווית שלנו לחשב, ה'תת שלנו, היא הזווית שכאשר תחתוך את מעגל היחידה, ערך ה-x יהיה מינוס חצי. בואו נראה, זאת היא הזווית אשר אנחנו מנסים למצוא מי. זאת התטא שאנחנו להגדיר. כיצד אנחנו יכולים לעשות את זה, זה שכאן זה מינוס חצי, נמצא, נמצא מהי הזווית האחרת הזאת. הדרך בה אנחנו מעדיפים לחשוב על זה, אנחנו נעדיף לחשב את הזווית שכאן. אם אנחנו יודעים מהי הזווית הזאת, אנחנו יכולים להפחית את זה מ-180 מעלות, כדי לקבל את הזווית בכחול בעיר, וזה סוג של פתרון לבעיה שלנו. נסרטט את המשולש הזה קצת יותר גדול. אז המשולש הזה נעשה אותו כמו זה. המשולש הזה נראה משהו בסגנון הזה. המרחק הזה כאן הוא חצי. המרחק הזה שכאן חצי. המרחק הזה שכאן הוא אחד. אנחנו מקווים כי אתם מזהים שזה יהיה משולש 30-60-90. אתם יכולים לפתור מהי הצלע השנייה הזאת. תקבלו שורש רבועי של 3 חלקי 2. כדי למצוא מהי הצלע נוספת, אתם פשוט תשתמשו במשפט פיתגורס. בעצם נעשה את זה. נכנה את זה, נראה, נכנה זה A. תקבלו a בריבוע ועוד חצי בריבוע, זה רבע, וכל זה שווה ל-1 בריבוע, שזה 1. קיבלתם a בריבוע שווה ל-3 חלקי 4, או a שווה לשורש הריבועי של 3 חלקי 2. כעת אתם מיד יודעים שזה משולה 30-60-90, ואתם יודעים את זה בגלל שהצלעות שמשולה 30-60-90, אם היתר 1, חצי ושורש ריבועי של 3 2. ואתם יודעים גם כי הזווית שמול הצלע של השורש הריבועי של 3 חלקי 2 היא 60 מעלות. זאת 60, זאת 90. זאת היא זווית ישרה וזאת שכאן למעלה היא 30, אבל לנו אכפת מזאת שכאן. הזווית הזאת שכאן הרגע מצאנו כי 60 מעלות. אז מה זה? מה היא הזווית הגדולה יותר שאנחנו מתעניינים בה? למה היא משלימה את, למה היא משלימה את 60 מעלות? היא משלימה ל-180 מעלות. אז הארקוסינוס או הקוסינוס ההופכי, נרשום זאת כאן, הארקוסינוס של מינוס חצי שווה ל-120 מעלות. האם רשמנו כאן 180? לא, זה 180 פחות 60 כל הדבר הזה 180, אז זה שנמצא כאן זה 120 מעלות, רואים? 120 ועוד 60 זה 180. או, oh, אם נרצה לכתוב את זה ברדיאנים, פשוט 120 מעלות, כפול πי רדיאן חלקי 180 מעלות, המעלות התבטלו, 12 חלקי 18 זה 2/3, אז זה שווה ל-2 פי חלקי שלושה רדיאנים. אז זה שכאן שווה ל-2 פי חלקי שלושה רדיאנים, כעת, ממש כמו שראינו בשיעור על ארק סינוס וארק טנגנס אתם בוודאי תגידו בסדר אם יש לנו שתיים חלקי שני פאי חלקי שלושה רדיאנים זה ייתן לנו קוסינוס של מינוס חצי אנחנו יכולים לכתוב זה קוסינוס של שני פאי חלקי שלוש שווה למינוס חצי. זה נותן לכם את אותו מידע כמו ההגדרה הזאת של למעלה. אנחנו, אבל יכולים פשוט להמשיך לנו לסביב המעגל. לדוגמה, אנחנו יכולים, מה, מה לגבי הנקודה הזאת שכאן? קוסינוס של הזווית הזאת, אם נרצה לחבר, אם נרצה ללכת כל כך רחוק, גם תהיה מינוס חצי. ואנחנו יכולים ללכת שני פאי סביב ולחזור חזרה הענה. כלומר, יש הרבה ערכים שאם נחשב הקוסינוס של הזוויות האלה, תקבלו את המינוס חצי הזה. לכן אנחנו חייבים לתחום את ה-r cos יכולה לקבל, אנחנו למעשה תוכמים את הטווח הזה. אנחנו תוכמים את הטווח הזה. מה שאנחנו עושים זה לתחום את הטווח למעטפת העליונה, הרבי הראשון והשני. אם אנחנו נגיד, אנחנו נציר כי ה-r cos של x שווה לתטא, אנחנו נתחום את הטווח שלנו, תטא, לחלק העליון, אז תטא תה גדולה או שווה ל-0, או קטנה או שווה ל-100 ל-2π, אופס, סליחה, לא 2π, פחות או שווה מפי. ברור כאשר 0 זה מעלות או 180 מעלות. אנחנו תוכמים את עצמנו לחלק הזה, שכאן, שעל אתם לא יכולים לעשות את זה, זאתי הנקודה היחידה שבה קוסינוס של הזווית שווה, שווה למינוס חצי, אבל אנחנו לא יכולים לקחת הזווית הזאת מחוץ לטווח שלנו. אז מהם הערכים החוקיים עבור x? כל זווית, אם ניקח את הקוסינוס שלה, יכולה uh, להיות בין מינוס 1 לפלוס 1, אז x תחום הגדרה עבור פונקציית הארק קוסינוס תהיה, כי x חייב להיות פחות מאו שווה ל-1 וגדול שווה 1 פעם נוספת נחזור ונבדוק ונראה עם הערכים שקיבלנו כאן כי arc cos של מינוס חצי באמת שני פאי חלקי שלוש כפי שיחושב בעזרת המחשבון הפעלנו אותו אנחנו צריכים לחשב את הקוסינוס ההופכי של מינוס חצי של מינוס אפס נקודה חמש נקבל כאן את השבר, את המוזר נראה אם זה אותו דבר, כמו שני פי חלקי שלוש, שתיים כפול פי לחלק ב-שלוש, שווה ל... זה אותו דבר. והמחשבון נותננו את אותו ערך שקיבלנו. וזה של משהו חסר תועלת. זה לא מספר חסר תועלת, זה חוקי, זאת היא התשובה. אבל היא לא, היא לא תשובה נקייה ונעימה. אנחנו לא ידענו כי זה שני פי חלקי שלושה רדיאנים. כאשר עשינו את זה באמצעות מעגל היחידה, יכולים לקבל את התשובה הזאת. נקווה, בעצם אולי נשאל אתכם, רק נסיים את זה עם שאלה מעניינת. וזה מתאים לכל אלה. אם אנחנו נשאל אתכם, אתם יודעים, נניח כי אנחנו רוצים לחשב את ה קוסינוס של X, ואחר כך אנחנו נרצה לחשב את הקוסינוס של זה. למה זה יהיה שווה? ההגדרה הזאת שכאן יכולה להגיד בעצם בואו, בואו נגיד כי R קוסינוס של X שווה לתטא. הכוונה, הכוונה היא כי הקוסינוס של תטא שווה ל-X. מבינים? אז אם אל קוסינוס של X שווה לתטא, אנחנו יכולים להחליף את זה עם תטא. ואז הקוסינוס של תטא, הקוסינוס של תטא הוא X. אז הדבר הזה יהיה שווה ל-x. אנחנו מקווים כי זה לא בלבל אתכם. אם נגיד הביטוי r cos של x, נחנה את זה תטא, כעת לפי ההגדרה הכוונה היא שהcos של תטא שווה ל-x, אלה ההגדרות זהות, אלה הן הגדרות שוות ערך לחלוטין. אם נציב כאן את תטא, נחשב את הקוסינוס של תטא, זה חייב להיות שווה ל-x. נשאל אתכם עוד שאלת בונוס, שאלה מה יקרה אם נרצה לשאול אתכם, וזה יהיה נכון עבור כל x שתציבו כאן, זה נכון עבור כל, כל x כל ערך בין מינוס 1 ו1, כולל שתי הנקודות הקצה האלה, זה יהיה האמת. מה יקרה אם אתכם מהו הארק קוסינוס של הקוסינוס של תטא? למה זה יהיה שווה? התשובה שלנו היא, וזה תלוי בתטא, אם תטא בפנים, אם תטא היא בתוך הטווח, אם תטא היא בפנים, אם תטא בין 0 ל-Pi, אז זה בתוך הטווח החוקי שלנו, סוג של התחום שלנו עבור התוצאה של התוצאה של קוסינוס. Uh, אז זה יהיה שווה לתטא, אם זה אמת עבור תטא, אבל מה אם נבחר שמחוץ לתחום? ננסה את זה. בואו ניקח, ננסה אחת עם תטא שבתוך התחום הזה, נחשב את R קוסינוס של הקוסינוס של, נעשה אחד מאלה שאנחנו יודעים, אם את הקוסינוס של, נשאר עם קוסינוס של 2 פאי חלקי 3. קוסינוס של 2 פאי חלקי 3, שלוש, שלושה רדיאנים, זה אותו דבר כמו R קוסינוס של מינוס חצי. קוסינוס של שני פי חלקי שלוש הוא מינוס חצי. אנחנו כרגע ראינו בשלב מוקדם יותר של השיעור הזה. אחר כך פתרנו זה. אמרנו כי זה שווה לשני פי חלקי שלוש, עבור הטווח של תטה בין 0 לבין פי, זה מתאים. וזה בגלל שפונקציית הארק קוסינוס יכולה לתת רק ערך תוצאה שהוא בין 0 לבין פי. אבל מה אם אתכם מהו ארק קוסינוס של... של... של קוסינוס של, לא יודעים, של שלושה פאי. אם נרצה לסרטט את מעגל היחידה, נסרטט את מעגל היחידה, אחד ממש זריז, אלה הצירים שלנו. מה זה שלושה פאי? שני פאי היא אם נעשה סיבוב אחד, ונלך כעת סביב פיי, ונמצא את עצמנו כאן. נלך אחד וחצי כפול מעגל היחידה. אז זה שלושה פאי. מהי קורדינטת X שכאן? זה אז קוסינוס של שלושה פאי זה מינוס 1. רואים? אז מה ה-R של מינוס 1? R קוסינוס של מינוס 1. זכרו, התחום או קבוצת הערכים ש-R קוסינוס יכול לקבל במעטפת העליונה זה בין, זה יכול להיות רק בין פאי ואפס. R של מינוס 1 יהיה פשוט פאי. אז זה יהיה שווה ל-π. arc cos של מינוס זה ומינוס מינוס 1, arc cos של מינוס 1 זה π. וזאת הגדרה די סבירה בגלל, ההבדל בין 3π זה יהיה פשוט לנו סביב מעגל היחידה כמה פעמים. אתם תקבלו שווה ערך, זה סוג של, אתם נמצאים בנקודה שוות ערך על מעגל היחידה. אנחנו חשבנו שרק נזרוק עליכם את השניים האלה, האחד הזה זה אחד שימושי. למעשה נרשום זאת כאן למעלה, האחד הזה הוא אחד שימושי. הקוסינוס של, הארקוסינוס של x תמיד יהיה שווה ל-x. אנחנו יכולים לעשות את זה גם עם סינוס. הסינוס של ארקסינוס של x גם יהיה x. וזה פשוט דבר שימושי, אתם לא צריכים לזכור את זה בעל פה בגלל שברו מאליו, שאתם עלולים לזכור זה באופן שגוי, אבל אתם אמורים לחשוב קצת על זה, ואתם לעולם לא תשכחו את זה.